خونا بدا غيب دو طاف مات جنويه ضحكتش بلا بريت ولا يشوف راسو ضحيه مابقاش كدا سيقارات قصد صاكشر البكيه خونه مابقاش دريزوين صباح كيفيق خاسر خاسو باش يحل عينيه ما عندوش يتباقي قصير خونا عاقو بيه وليدي عاد بزاد ولا داصر سهران و شاد الليل ما كيفيق حتى العصر واي واي واي بلي حكماتني العشبة و ميديكامون بوزها الكاتني و الصحبة كاع ما كدوم فايق زومبي داتشي خاسة كالمون بلية جراتني في بحراء غادي كان ونا بدكي تشعقد في حياتي في السلوح ليا مو شعب باش كبرت وبدكي يسدي عليها ترقل بالي كتشفون غارق في حياته المسخوط خونه ضاع في حياته واشي ملحم وخطط برم برم برم برم أفراس وبل ما تنصح لي عن دو عن شرر للحبير كان حسكي طعب عشي في دمي خونه سيرو ولا مجرم أخونا ببن ملاسة عشر حباسة قليسين برم حياتي ضايعة لا يعبلي اخدو كي تسيرو مورش كي فويرو خاذني نجيب دينيرو دينيرو ما كتجيب كي الزيرو زيرو كي زيرو ما خرجنا بولو جبعنا البلية بقينا زيرو زيرو شاف شعري <تصفيق> تشبع في القطو ماشي لخاطري لا خرجت ليها خاصني نجيب دنيرو مبقاش واه كيبان لي البشر دماغي طافي مالاط بوحدي عايش ولسكاتي فحومتي العطاية قراولي القنار حياتي بومبا ذا مار مابقاش كيبان لي الخطر مريسكي بكلشي معاشر غير وسط الحرب مسيني l'alarme خارج نقريسي و التريك نقلب هالهاوجه من التريل الوليده صبري رقع ولاد حوم جواطرين ماشي الخاطي لا شيش كان خويه لا بديش كان دفوي لا شيني كان بكير لقبلك كان خليش لا تعرف شنو حقا بياجي فويل نوباني جحد مداري مولاني عيش زولي اه زولي nobody جحد مداهاري رد ماي طافي عيش في ضلاع I'm sorry, my mom. I'm mom, my mom, my mom, my mom, my mom, my mom, my my mom, my mom, my mom, my my mom, my my darj nebulo kutman el zero zero